Hej alla barn, jag var varit i Paris och demonstrerat. Det var kul. I Paris var ju FNs klimatstoppmöte, cop 21 där världens ledare skulle samlas för att lösa klimatproblemen. Och då var jag alltså där, inte som världens ledare, men jag åkte dit med fältbiologerna, en jättefin miljö- och ungdomsorganisation. Vi åkte dit och var typ 40 eller något som åkte med en buss i 24 timmar. Och så jagnade vi flera tusen andra uh, aktivister och kämpar från hela världen som hade samlats i Paris och demonstrerade på Parisgator fast vi egentligen inte fick, men det struntade vi i det. Det gjorde vi, vi demonstrerade för en rättvis och en ambitiös klimatpolitik. Och det kändes faktiskt rätt inspirerande att träffa andra från hela världen uh, och känna att vi är en del av en stor och stark rörelse. Men nu är jag hemma från denna fantastiska resa och nu är det dags för vardagens bestyr här hemma. Och då ser jag plötsligt när jag kommer hem att nu är det dags att betala hyran här hemma. För att jag bor ju med min bror och vi betalar hyran tillsammans. Och vi tänkte att, oj nu är det lite förtjänt att betala hyran, eller vi måste göra det ganska snart. Hur ska vi göra? Jo, då har ju jag varit i Paris och sett hur världens ledare löser världens största problem världens största utmaning så tänkte jag att självklart ska vi ta inspiration från hur de löser problemen och då har vi precis som FN suttit uppe jättesent på natten och förhandlat om ett avtal och här i det här avtalet skriver vi väldigt många fina ord eh, till exempel så skriver vi att hyran som vi ska betala, det är vi som har ansvaret för att betala hyran. Vi skriver också att det är väldigt viktigt att vi betalar hyran. Om vi inte betalar hyran så kommer det ge katastrofala konsekvenser, till exempel att vi blir värkta. Vi skriver också att det här ansvaret för att betala hyran, det ska ske rättvist mellan oss och rättvisan ska bland annat ta hänsyn till historiska hyror. Om jag betalar för hyran så kanske det är inte som ska betala den här hyran. Då skriver vi här att vi erkänner att hyran uppgår till 4 000 kronor. Mm. Men som vi är över i det här avtalet. Att det här är första avtalet som vi även erkänner att vi ska inte bara betala hyran på 4 000 kronor. Utan vi ska också sträva efter att också betala el- vatten och värme det ska vi sträva efter det är bra grejer men sen kommer det här till vem som ska betala hur mycket och då kommer inte jag och jag är inte riktigt överens om hur mycket man ska betala då har vi återigen tagit inspiration från FN och klimatavtalet som de skrev på i Paris och då har vi fört in frivilliga åtaganden Alltså att man säger hur mycket man vill betala, och så gör man det. Så Jonte har alltså lämnat in en lapp där han har skrivit att han lovar att betala, eller strävar efter att betala, 100 kronor. Och jag har sagt att jag ska betala, för jag är lite mer generös, så jag betalar 110 kronor. Och det blir alltså 210 kronor betalade av 4000 kronor. Men det är i alla fall 210 kronor som betalas till vår hyra. Och vi är extremt stolta. Men nu kanske det är någon av er som sitter där hemma och säger Vad håller ni egentligen på och med? Ni vet vad problemet är. Ni har resurserna att lösa problemen. Ni vet vad ni ska göra. Gör det bara. Skärp er människor. Och ni kan ju inte sitta där och vara stolta över ett radikala mål. Det är ju bara att ni har erkänt vetenskapliga fakta. Och dessutom har ni skrivit efter ett fina luddiga mål om eh, vad ni gärna vill göra. Så skriver ni ju när ni skriver vad ni har tänkt att göra. Så, så är det långt ifrån vad som behövs göras för att lösa problemen. Det är ju absurt. Ni vet ju om det själva. Och det är som att ni har skrivit på det här himla pappret Det här vill vi göra Men det här, men det, det kommer vi inte göra Ni ju som att erkänna att ni är dubbelmoraliska hycklare Och det kan ju knappast ens kallas ett avtal När det är hundra procent frivilligt att ni, Om ni vill följa det eller inte Det enda som händer om det är någon som inte följer det här avtalet Det är att det blir lite pinsamt Men då ska jag säga en sak det är redan pinsamt. Skärp Ja, så kan man ju tycka om man vill. Men jag tänker så här. Att om du är så negativ. Då kommer ju ingen någonsin vara peppad på att betala hyra. Därför är det bättre att vara positiv. För vi har ju faktiskt kommit överens om ett avtal. Båda två. Och vi har ju faktiskt erkänt problemet. Och vi har sagt att vi kommer... Vi att göra någonting åt det i alla fall. Om inte hela vägen, så i alla fall ett stort steg på vägen. Och vet ni vad? Jag och Jonte har aldrig varit så här nära att betala hyran som nu. Det tycker jag är värt att firas. Du det nu! fina ska Jag ska på. Jag ska på. ska vi på. Jag på. Jag ska på. Det ska skriva på. Jag ska på. Jag ska skriva på. Jag är skriva på. ska vi på. Jag ska skriva på. ska vad vi tar ansvar ja. Vi tar ansvar för förlärdighet Vad vi menar om yes. det yes. Skål för hyran Skål för hyran, Skål för hyran. Oh, jag Ett rättvis och ambitiöst avtal Yes Ja, det var allt för mig och Jonte Vi tackar för oss God jul alla barn